بعد غيبة طويلة ما عند غيرك يا ربي من وسيلة يلبيك الصبر رد علي الاكبر يلبيك الصبر رد علي ما عند غيرك يا ربي من وسيلة الله يا راد يوسف بعد غير طويلة إليك ما عند غيرك قلبك يا قلبي عصبه يا ابني ما اسمع صرختك يا قلبي هلا ما عندي ما عندي غيرك اي وجهه قلبك تدعي دعوه الام مستجابه حزن مع زجدة ما طفت نار العتابة توسلت لله بنبيه جاهبوا السهره وكتابة توسلت لله ونبيه إيه إيه أي علي الأكبر رد لي مقدرة تحمل غيابة يا رب ما احتمل هاي المصيبه والدهر مو عادته ينصب غريبه يا رب ما احتمل هاي المصيبه والدهر مو عادته ينصب غريبه في همومي اتعثر صدني علي اه في همومي اتعثر صدني علي اكر ما عندي ما عندي غيرك يا ربي في عزية بعد ما عندي غيرك يا ربي في عزية يا رد يا رد في عزية بعدنا مضوية ما شاء الله صوتك <تصفيق> أعلن <أحنا>. أيه. <متدرس> يلبيك يلبيك <متدرس> الصفا رد عليك دعاء أيه ما غيرك ما يا خادم الحسين اياد الكوفي توجهت للباري تدعي دعوه الام مستجابه والحزن ما سجته معها ما طفت نار العتابه توسلت لله بنبيه جاهبوا الزهره وكتابه علي الاكبر رد ليه ما اقدر اتحمل غيابه علي الاكبر رد ليه <تصفيق> حمد <حلو تصفيق> <حلو تصفيق> يا ربي ما احتمل هاي المصيبه والدهر مو عادته ينصب غريبه بهمومي اتعذى رد لي عليه الله يا همومي رد ما عندي غيرك يا ربي هلا ما عندي غيرك أعلى أعلى الله يا راديو سيد هلا الله ما عندي غيرك فتوى روحي صوتك يا راديو سير افتح صوتك بعد محين يا, صوتك ما ما يا يلبيك يلبيك الصفار ردني عن الاكبر غيرك هذا إيه؟ وايد الطاف تخلد بالتفاني بكل فصوله بالمواقف ضل يترجم للشهامه وللبطوله عن علي الاكبر تحدد للشباب اصبح رسوله عن علي أكبر تحدث للشباب عيدها للشباب شبه الهاد بصفاته والعلي جد ميولا شابه الهاد بصفاته والعلي جد ميولا مستبصر بهمته ثابت يقينه قالوا علي المرتضى سيف بيمينه حامي حمل خطاب لي علي حامي حامي حمل خطاب رذلي علي ما عندي يا ربي الوسيقى يا راضي بصوت علي يا راضي يوسف شتقول يا البيك الصبا عليك هلا يا البيك الصبا رد عليك أكبر إي ما عندي غيرك يا ربي من وسيلة ما عندي غيرك يا ربي من وسيلة أياد الكوفة غصب هذا وادي الطاف تخلف بالتفاني كل فصول بالتفاني بكل فصوله بالمواقف ظل يترجم للشهامه وللبطوله للشهامه وللبطوله، <تصفيق> عن علي الأكبر تحدث للشباب أصبح رسوله، وللشباب شابه الهادي بصفاتك والعلي جد ميونة والعلي مستبصر بهمته وقابة يقينة يا لو علي المرتبة سيف بيمينة عم حمل الخدار جدني علي صور عندي صرخه صرخه يا راد يا راديو ما اسمع صوتك ما عاد ردي عليك هلا يا قلبك الصغار ردي عليك اكبر في في ما عندي غيرك يا ربي الوسيله، غيرك يا ربي الوسيله اي يا إلهي ويا معيني توجهت لك بدعوتي انت عالم بالضمائر يا سميع اقبل دعوتي ابقى محتار بظنوني محايره بعين دمحتي محايره بعين دمحتي خافني موثر بغيتي خافني موثر يردني لكبار ويذبح فرحتي فن ام الظهر الأكبر لكبر فرحتي صبر الرواسي صبرت وحشت غيابه مثل الشمع ذايب ظلمت عذابي قلالي على ال... ها دلالي يت... صوتك ما عندي؟ ما عندي؟, ما عندي. ما عندي. يا, يا رب. يا رات يا رات. دعاء حق الشباب عالشباب. عادتين حبي ينتظر وعيونه تدمع عادتي اللي يفقد حبي ينتظر وعيونه تدمع يوسف الطاحب مصيبه والده فقده فجاء العمر قضاه ينط بالامان ويمتى بالامانه ايه وانا شمعات انتظاري ذايبة بليل الميهجاع وانا شمعات انتظاري ذايبة بليل الميهجاع ما احتمل غيبتك يا ابن الاطايب والليل ما ينكهب لو بدره غايب والبدرأت نطار قهد عالل <تصفيق>